Незалежність це життя. Життя в країні, в якій кожен із нас пишається тим, що ми українці. Незалежність це боротьба, що триває і нині. Адже ми обов'язково переможемо, тому що світло перемагає темряву. Що ж таке незалежність для компанії Макош? А що для тебе незалежність? Це воля. Кожній людині живе незалежність. Якщо ми незалежні, значить ми вільні. Маєш дуже гарну вишиванку. Це свобода вибору. Для українців свобода і гідність завжди були основними цінностями. А що для тебе незалежність? Це солов'їна українська мова. Право відкрито захоплюватись рідною мовою, розмовляти нею і чути у відповідь. Любімо мову українську як соловійний красний спів. Спілкуємось з нею повсякденні, щоб не забути сутні слів. Це мужність українців та гордість за героїв, що оберігають наш спокійний сон. Це щоденна наполеглива праця кожного з нас, аби рости, розвиватися, та ставати кращими день за днем. Це право брати участь у формуванні суспільства про яке ми мріємо, аби бути щасливим та реалізованим у рідній Україні. Це віра в краще майбутнє, бо мирне небо та високий рівень життя – основа квітучої держави. Це серпневе блакитне небо і жовто-гарячі поля, що зливаються символ свободи і праці. Українці і україночки! А що для вас означає незалежність нашої України?